أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أتمنى ان الموضوع يعني ما تعبكمش يسر نعرف إنه ممل نوعا ما هذاك <تصفيق> عليش ما تبطى حتى واحد يتكلم فيها لخطر بالفعل يعني في بعض معنتها بعض الأحيان واحد يسأل علاش هذا العلم شنو أهميته؟ كيما واحد سألني قال لي شنو باش يزيدنا وشنو باش ينقصنا كي نعرفوا غونوصية؟ أهلا وسهلا بيكم كل شيء نستنى العدد نستنى الناس جي بل ما انطلق في هذا الموضوع أو العلم الممل بالفعل هو ممل يعني لأغلبية الناس هو ممل أحد الأشخاص يعني سألني قال لي شنو بش يقدمنا وشنو بش ينفعنا باش نعرفوا هذا الشيء شنو قيمته فهمت؟ أي فما أشخاص طبعا أما عدد نتاعهم قليل ياسر قليل قليل اللي باش شكون باش تمشي تحكي مع أمك في الغنوصية ولا مع أبوك فهمت ولا تمشي تحكي مع صاحبك في قهوة ولا مع صاحبتك ولا مع زميلك في القسم تحكي له على الغنوصية يضربك طيب يقولك ابعدني شنيا شنيا الكلام هذا هذاك علاش جاءت الأديان، الأديان جاءت سهلت فهمت سهلت الأمور وجعلتها بسيطة، هاوكا تؤمن بأشياء، المهم يعني لب الفكرة موجودة في الدين اللي سرق الفكر الغنوصي وكاهو، أحد الأشخاص قال لي معناتها شنو هو المنفعة؟ قلت له المنفعة أنك تعرف روحك أنت شكون على الأقل ولو حتى ما تعرفش روحك شكون. تعرف اللي الأشياء اللي تعرضك في حياتك الكل اه تعرف شنو هو الأصل متاعها وكيفاش تركبت، وطبعاً إحنا مازالنا ما كملناش الحديث مازال الحديث يطول باش نعرفوا شنو هو الغنوصية وشنو أهميتها، أنت كي تحضر الفيديوهات هذية وتسمعها أول حاجة وأنا نتأكد ما نقولش مئة في المئة أما تسعين في المئة الأشخاص يحس روحو تبدل. ولت عنده نظرة أخرى للعالم ولت عنده نظرة أخرى للكون. الشعور نتاعو يتبدل أصلاً. مرحبا بكم الكل. أيا ننطلقوا مغير غير ما نستناو. فما سؤال سألته نادية به سألته بالفرنسية أنا نحاول نترجمه هو سؤال جدا مهم. قالت معنتها كي هما الغنوصيين يعني من قديم الزمان يعرفوا هذه العلوم. ويعرفوا هذه المعرفة يعني واللي جاء العلم الآن وكما أحنا أكد هذه الحقائق يعني هل هذا عبارة على تركيب الفكرة الغنوصي على الاكتشافات العلمية أم ماذا يعني بالضبط كيفاش يعني نجموا يتخيلوا المستقبل أو يفهموا الكون ويفهموا الوجود بدون أدوات علمية هنا قلت لها هذه هي اهميه الحس الانساني باستعمال العقل هذه هي اهميه الملاحظه باستعمال العقل الانسان الاول فهم ان كل ما هو غير مفهوم وغير معلوم موجود في المعلوم اذا شنو قام قام بالملاحظه والمقارنه العقليه بدون الحاجه الى ادوات علميه ولهذا تعتبر الغنوصية معتقد أو إيمان حتى يثبت العلم صحتها أم خطأه نضرب لكم مثال على ذلك الإنسان شاف اللي الوليد تولد من عند أم فهنا فهم قانون السببية وفهم إن كل حاجة تجي من حاجة فبدأ يطلع في التسلسل ما يسمى السببية وفهم اللي هو موجود في عالم الوجود فقال دام أنا في عالم الوجود وكل ما هو موجود يأتي من موجود ما قبله اذا اكيد الذي يقابل هذا العالم هو عالم يطلق عليه العالم العدم وعالم العدم سوف يكون معاكس كلياً لعالم الوجود اذا لو عالم الوجود محدود عالم العدم أزلي لو عالم الوجود يأتي من شيء فعالم العدم لا يأتي من شيء ويصبح واجب الوجود ومن هذه الطريقة أطلق في التفسير متاعه لما يسمى بالعدم أعطاه تسمية مثل الرب أو الإله رغم أن الغنوصية لم تتكلم عن الرب ولا عن الإله لأن طبعا بعد نعرفوها أن الوعي يظهر من المادة لا يظهر الوعي أو ما يسمى الفكر يظهر من تجربة المادة إذا هوني معناتها الأولين هم عملوا كما نقولوا إحنا مقارنة وملاحظة فقط فهمت يعني كانت عندهم القدرة باش يلاحظوا وباش يشوفوا وباش يحكوا مثلا عندما يشوفوا الولد تولد بحبل السرة. تو العلماء يجيو يدرسوا شنو هو سبب معناتها كيما نقولوا حبل السره خاطر مربوط بالام وكذا وكذا يعني يجيو يشوفوا اللي يلقاو اللي حبل السره هو الذي ينقل الحياه والوجود والاكل للطفل من الام هما يجيو يش يقولوا يقولوا العدم هو مصدر الوجود عن طريق حبل ما يطلق عليه حبل السره ومن هنا تعتبر معناتها الغنوصيه فكر جدا راقي لانه يعتمد على الحس والعقل وهذا باش نعرفوه وقت نتقدموا في فهم الانسان ننطرق نظن آه يكفي معناتها اسال معناتها سالو وديما نقولوا نعاود نقول ونقول السؤال اهم شيء على قد ما السؤال يكون دقيق ويكون مهم على قد ما الجواب يكون ادق و لو معناتها نبذل جهد للبحث على الاسئله افضل من تبذل جهد لتبحث على الاجوبه لان كل سؤال معناتها يعتبر معناتها مهم وهو مفتاح من مفاتيح المعرفه المهم السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلم اليوم باش نتكلموا او باش نبداو نتكلموا في السلسله متاع ما يسمى جسم الانسان تكلمنا في الفيديو السابق حول اهميه الانسان في الفكر الغنوصي حيث يعتبر تعتبر الغنوصيه ان الانسان هو قمه الحياه وقمه الوجود وهو اخر شيء ظهر في الوجود إلى حسب علمنا وعلى حسب هذه الساعه هذه نظل لا يختلف عليها اثنين بالدليل والحجه ان ليس هناك موجود عاقل واعي ثابت علميا وفعليا غير الانسان كان عندكم واحد اخر جيبوه لي ما تقولوليش اللي فما مخلوقات فضائية هذيك كلها كلام في كلام تنبؤات يمكن موجودة في المستقبل فهمت؟ آه ومعناتها مجرد آه أوهام أو مجرد افتراضات، مش ما نقولش أوهام. اليوم آه سوف نتكلم عن الجسم الإنساني. نعرف أن في كل المعتقدات والأديان كلها تعتبر الجسم هو خاصة يعني الجسم الإنساني هو مركبة الرب هو مركبة الروح هو مركبة النفس هو مركبة العقل كل واحد كيفاش يسميه المهم كل المعتقدات والاديان اللي موجودة على وجه الأرض تؤمن وعندها نوع من اليقين ان الجسم هو عباره نجم نقولوا احنا كركاسه او اله تنقل لا اكثر ولا اقل هذه معناتها مساله مهمه الغنوصيه تقول ان الجسم هو مركب ولكن الجسم الانساني يعني تؤمن ان الجسم هو مركب ولكن ليس بالمفهوم اللي تفهم به الأديان أو المعتقدات تتكلم عن الجسم الإنساني عندها وجهة نظر أخرى الغنوصية وتعتبر الجسم هو خلاصة الكينونة أو ما يسمى خلاصة الكون شفت الكون كله يعني الإنسان الجسم الإنساني هو قمة الوجود الكوني هذه معناتها مسألة مهمة وتعتبر الغنوصية أو تعتقد أو تؤمن أن فهم و معرفة الجسم الإنساني هو فهم الكون بأسرة وتعتبر الغنوصية أيضا على مسألة الوجود مثلاً نقولوا أحنا الجسم الإنساني هو عبارة على مركب يعني الكون بحد ذاته عبارة على مركب للعدم يعني بالمفهوم هذا لأن الجسم هو خلاصة الكون ولكن في الحقيقة هو ليس مركب بمفهوم المركب وإنما قاعدة قاعدة ال الكون أو الجسم هو عبارة على آلة تقوم على قاعدة الذي هي العدم أو الموجودات اللي موجودة في, في الإنسان إذاً تعتبر الغنوصية مع هذه النقطة مهمة إن الجسم الإنساني هو خلاص الكون أي ما, ما نقوله عن الكون هو نفسه ما نقوله على الجسم الإنساني وفهم الجسم الإنساني هو فهم الكون بأسرة هذه نقطة مهمة جدا مع ترزقكم تطلعوا عليها طبعا الموضوع راه في مساله الجسم مانيش باش نبحثه من ناحية العلميه وتركيبه الجسم ومن هذا متركب الجسم لا انا باش نبحثه من الناحيه الغنوصيه اذا كما نعلم ان الكون الذي خلاصته الجسم الانساني بالنسبه للغنوصيه يتكون من عنصرين العنصر الاول الذي هو عنصر العدم الذي هو قاعدة الوجود هذا العدم تمت... آه مكون كما قلنا في الفيديوهات السابقة من العدم الأول وهو عد... العدم لا شيء يعني فيه فراغ كل وهو الذي نقارنه بالنفس يعني فراغ كل يعني غير قابل لظهور الأشياء فيه والعدم الثاني الذي هو آه يقابله العدم آه الذي هو قابل لظهور الأشياء فيه والذي هو العقل إذا هنا لاحظوا نقطة مهمة جدا الجزء هذا اللي هو النفس والعقل في الغنوصية يعتبرونه غير موجود عدم عدم مش موجود أصلا ما عنده حتى قيمة يعني لو بقى كما هو عليه ما عنده حتى قيمة ولكن الغنوصية سوف من بعد نتهمها كيف إن هذا العدم الأول والعدم الثاني ما يسمى بالنفس والعقل يعني النفس والعقل يكسب التجربة من ما يسمى الوجود يعني هذا العدم الفارغ هو بحد ذاته ما عنده حتى قيمة ولكن نتيجة وجود حول ما يسمى بالجسم المادي او بالوجود اكسبه تجربه يعني باش نكون معناتها واضح النفس النفس او ما يسمى العدم الاول الذي موجود في الانسان هو عباره على شيء لا سلبي لا ايجابي لا شيء عندما انا اكل تفاحه واتذوق التفاحه وأتطعم الطفاحة التفاحه يتسجل في النفس هذه طعم التفاحة ولكن قبل أن يتسجل يسجل في النفس يسجل في العقل الذي سوف نفهمه عن أهمية العقل في الجسم إذا هنا النقطة الأولى إن ما يسمى النفس والعقل لا وجود لهم عندهم عندهمش وجود يعني لو لم يكن الوجود هما ما عندهم قيمة من هنا نفهم اهميه الوجود فهمت من هنا نفهم اهميه الوجود سوف لا نتكلم عن العدم بنوعيه وماهيته هنا طبعا ما نيش باش هوني على العدم الاول والعدم الثاني ما يسمى بالنفس والعقل في هذه الفيديو ولكن باش تكون في الفيديوهات السابقه أما الذي يهمنا هنا ف أه إيه اذا معناتها لازمك يجب ان لا تفكر اصلا في العدم لا تفكر في النفس في العقل ما تفكرش فيهم نحيهم من مخك لانهم ليس لهم وجود اصلا ومن هنا جاء ما نطلق عليه بالالحاد المادي الالحاد المادي فهم الفكرة أن ما يسمى النفس والعقل هما أشياء يعني يكسبون التجربة من المادة ولا يمكن أن نصل إليهم بالأدوات العلمية إذن العلم دائما يكتفي بما هو ملموس ومحسوس ومدروس ويتم البحث فيه فلهذا الحد المادي لم يتكلم عن النفس وكذا دي ما تكلمش عليها اللي يسميوها النفس والعقل يسميوها الروح او الاسبري ما تكلمش قال لك انا خلاصه ما يسمى بالنفس والعقل موجوده في الجسم الانساني المادي اذا انا علاش ماشي لل... علاش انا ماشي نبحث في العقل وماشي نبحث في النفس اذا اكتفي بالوجود المادي فقط هذه معنتها جي فكرة الإلحاد المادي الذي لا يتكلم أصلا على هذا ويعتبره نتيجة المادة وهو صادق نوعا ما لأن العقل والنفس أصلهم عدم ونتيجة التجربة المادية وأصبحنا نطلق عليهم نفس وعقل بعد التجربة المادية أي لو لم تقع التجربة المادية لما وجدت نفس وما وجد عقل يعني الفكره بتاع ان النفس كما تقول بعض المعتقدات انها كانت في عالم الذر وكانت في العدم وكانت تحلم وكذا هذا في الغنوصيه غير موجود اصلا بل لم تكن لا عقل ولا نفس ويقول لك الله ما انت بدا بالكلمه وبالفكره والفكره هي اللي تسبق, تسبق الماده او تسبق الوجود وان الوعي يسبق الوجود الغنوصيه لا تؤمن بان الوعي يسبق الوجود الغنوصيه تقول ان الوعي هو عباره على عدم نتيجه التجربه الماديه اصبح هناك وعي وهنا شوفوا كيفاش فما تقارب من بين ما يسمى الإلحاد المادي و ما يسمى معناتها الاديان بصفه عامه المعتقدات اذا معناتها وقبول للواقع. اذا اصبحنا نطلق عليها نفس وعقل فهمت بعد ما كسبت التجربه الماديه وهذا الكل طن عليه خاطر الموضوع هذا جدا معقد سمحوني راهو جدا معقد انا بدي من القاش الكلمات باش نعبر عليه آه، وسوف نفصل في ذلك عندما نتكلم على الجانب العدمي من الجسم أو الجانب العدمي من الكون أو ما يطلق عليه الجانب الباطني في الكون أو الباطني في الأشياء أو الباطني في الإنسان ونهتم الآن بالجانب الوجودي فقط إذا انسى العقل وانسى النفس أحنا عنا جسم إنساني لأن كما قلت لكم النفس والعقل هو ظهر بعد تجربة مادية والأصل متاعه هو العدم هو الفراغ الكلي. إذن اللي همنا هنا هو العنصر الثاني هو الوجود هو الذي يهمنا هنا وحنا نعرف أن الكون والأشياء والإنسان الموجودة تنقسم إلى قسمين ما يسمى الوجود الأول وهو قاعدة قاعدة المادة التي نطلق عليها الطاقة وعند الإنسان تصبح اسمها روح أو عند الأحياء يمكن أن نسميها روح وهي موجودة في كل موجود بالغنوصية الطاقة موجودة في كل مادة وكما قلنا في الفيديو السابق أن الطاقة طبيعياً أوجدت المادة ولكن تجريبياً في المخابر لم يتوصل الإنسان إلى الآن لتحويل الطاقة إلى مادة. ولكن طبعاً آه الإنسان استطاع أن يحول المادة إلى طاقة. إذا هذه الطاقة الذي نتكلم عنها هي ماهيش موضوعنا هوني. آه مع لا جوستومون اكا إذا اختفى الوجود سوف يختفي الوعي. هنا لا. فهمت؟ فما مشكلة هذه فما مشكلة ونحكيه عليها ونحكيه على الوعي فهمت؟ لأنه الوعي كان مجهولا وكسب تجربة في المادة ثم سوف يبقى فهمت؟ واعي ولا غير واعي ما نعرفوش فهمت؟ ولكن سوف يبقى بتجاربه وبفكره بعد الموت ويمكن عودته للمادة هذا ما تقول الغنوصية علاش قلت لكم الغنوصية؟ تؤمن بالرجعه خلينا نهتم بالشيء الثاني وهو الوجود الثاني وهو الماده والذي نطلق عليها الجسم او الكون او الدار خلينا من الطاقه الطاقه ماهيش ماده خلينا تو في الجسم هذا الجسم عباره باش نضرب لكم يعني مثل بسيط باش تنجموا تفهموا المساله الجسم هذا عباره على سياره هيكل سياره ليس له اي قيمه يعني كهيكل هو ذات ولكن نعمل لكم ما يسمى المقارنة للعناصر الأربعة في مثل ما يسمى السيارة هذا الجسم عبارة على سيارة هيكل سيارة ليس له أي قيمة كهيكل ولكن عندما يكون فيه طاقة وهي البنزين والزيت والكهرباء تكون أكثر قيمة ولكن هذه الطاقة تمت هذه الطاقه لو تكون فيه بدون مخ يوزع هذه الطاقه فلا قيمه لا للطاقه ولا للهيكل اذا هنا اغزر نقطه مهمه المخ المخ شنو هو المخ هو النجم نقوله احنا المحرك الذي يسمح بالحركه للسياره عندنا بنزين، عندنا زيت، عندنا ماء، عندنا كل أنواع الطاقة، الكهرباء، وعندنا هيكل، ثم عندنا مخ اللي هو يوزع اللي هي إحنا بعد باش نسميوها الحواس الخمسة. فهمت؟ هذا المخ هو اللي باش يوزع الطاقة على الجسم، هنا الطاقة ولات أكثر قيمة. ولكن التوزيع متاع المخ، يعني سوف تكون نتيجة ما يسمى بالعقل يعني الخريطة، العقل هو الخريطة، الخريطة اللي يتم فيها الزيت يمشي في بلاستو الماء يمشي في بلاستو كذا، هذا ما يسمى بالعقل اللي هي تقرب للنفس وهو جانب من النفس ولكن اي عندنا السيارة وعندنا البنزين وعندنا المخ، المخ عنصر ثالث من بعد عندنا العقل هي الخريطه يعني باش تشغل السياره لكن ولو شغلت السياره اي سيارة تخدم هل تستطيع ان تتنقل بالسياره؟ لا لا يمكن ان تتنقل بالسياره لازمك واحد يسوق السياره هذه هي النفس اللي مرتبطه بالعقل اللي مرتبطه بالمخ اللي مرتبطه بالطاقه اللي مرتبطه بالجسم هنا شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا وجود خمسه عناصر عندك عنصر عنصرين اللي هي الجسم والطاقه وعنصرين الذي هي النفس والعقل وعنصر رابع خامس الذي هو المخ الذي هو الواسطه ما يسميها في الغنوصيه نقطه الوسط الاولى ومن هنا هذا الخمسه طبعاً نزيدو نعرفوها من هنا جات فكره النجمه الخماسيه ومن هنا جات فكره الشيطان وطونزيدو نحكيوا عليها فهمت علاش فكره الشيطان وهو آه خروج وتمرد الوجود المادي بالمخ على العدم خلينا نكمل اذا عندنا انسان بشي حرك لكن الانسان هذاك وقت يجي الحياه ما يعرفش يسوق اذا هنا نفهم ان الانسان هذاك او ما يسمى بالنفس هذيك ما عندها حتى قيمه يا سيدى حطينا انسان في سياره فيها مخ فيها بنزين طاقه وفيها هيكل هل يستطيع ان يسير بالسياره ما لا يستطيع ما يعرفش حتى كيفاش يخدم اذا هوني لازم هذه النفس تكون عندها الخريطه المعرفة. بالمعرفة هذيك يستطيع يسوق السيارة، ولكن المعرفة نتيجة، فهمت؟ الوعي بتلك المعرفة، ونتيجة فهم للسيارة، وطبعاً التجربة، لازم يسوق مرة، زوز، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهنا هذاك الإنسان ينجم يحصل على جواز سياقة ويصبح يسوق إذا هذه النفس اللي احنا نتولدوا بها ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى قيمة وذكتون حكيو عليه المهم أدري نعرف نعرف اللي الأمر معقد لأن السائق الذي هو النفس يجب أن يعرف السياقة السيارة يجب يعرف السيارة لكي يمكن أن يسوقها ويستعملها ويستعمل العقل الصادر من المخ لكي يحرك الطاقة التي سوف تحرك البدن أو الجسم إذا كل شيء مرتبط ببعضه ولهذا سوف نترك الآن ما باش نحكيه عن الطاقة ما يهمناش فيها اللي هي تمثل الروح ونتكلم عن الجسم الإنساني هو اللي يهمنا هنا الجسم الإنساني مكون من شيئين عندنا المخ وهو عبارة على الجانب الباطني من الجسم وهو عباره على النق على العنصر كما نقول احنا هو عنصر يمثل المخ معناتها الجزء هو الرابط مع بقيه العناصر وهو مرتبط كليا بالجسم وان الجسم الشيء الاخر وهو الجسم اللي موجود عنا توا هذا اللي هو بالمظاهر متاعه بزوز يدين وزوز رجلين وراس وهنا نلاحظوا يعني البعض يتساءل كيفاش فهم الانسان البدائي المساله هذه فهمها بالبدايه بالحس شاف زوز رجلين وزوز يدين وراس وشاف اللي الراس موجود الفوق فهم اللي في وسط الراس هذا موجود ثم مخ المخ هذا هو اللي يحرك الخمسه هذا اللي منهم نفهموا كيفاش جات ما يسمى بالحواس الخمسه خلينا الان من المخ المخ طونتكلموا عليه غدوه فهمت في الفيديو القادم وخلينا نهتم بالجسم الجسم فهمت آه لان المخ هنا عباره على الموتور او المحرك او عباره على المخ هو عبارة على نقطة الوسط بين العدم والوجود بين العدم والمادة ونتكلم عن الجسم هذا الجسم مربوط كليا بالمخ أي الجسم بدون مخ لا قيمة له أصلا مجرد جثة هامدة عندما يكون المخ هو متصل بالحواس الخمسة وقتها نسميه فما نجم قوله حياة الحواس الخمسة هي السماء والبصر والشم والذوق واللمس وهي الذي تعتبر في الغنوصية الخمسة مفاتيح الخمسة مفاتيح لتغذية العقل وتغذية النفس هذوما جدا مهمين بخلاف المعتقدات والأديان التي لا تعطي قيمة لهذه الحواس الخمسة في بعض الجوانب ولكن في الغنوصية تعطيها قيمة كبيرة أي خلل بين المخ والجسم يحدث خلل في أحد الحواس الخمسة وأي خلل في الجسم وإلا في المخ من بين الاتصال من بين الجسم والمخ يحدث خلل لهذا ساعات واحد يكون أعمى واحد يكون ما يسمعش، واحد يكون ما يتذوقش يعني خلل في ما يسمى هذه الحواس الخمسة اللي هي جدا مهمة وضرورية جدا في الغنوصية وهي الذي طورت المخ وهي الذي طورت الإنسان الذي وهي الذي طورت الجسم لأن تفهموا أن في الفكر الغنوصي دائما ثم ذهاب وإياب يعني دائما المشي, ألمشي يعني واحد يتقدم, من يجب من يتقدم ومن بعد يجبد الاخر معاه ومن بعد الاخر يتقدم ومن بعد يجبد الاخر معاه اذا هوني العلاقه بين المخ والجسم علاقه وثيقه وهذا العلم الان اثبتها إن عندما تطور مخ الانسان تطور الجسم الانساني اذا اكبر هنا, هنا هنا هنا وصلنا للنقطه النقطه الاخيره فيما يخص الجسم يمكن منعرض غدوه باش نتكلم على الحواس الخمسه اكثر شيء ما نتكلمش على ما يسمى المخ خطر خاطر مزلنا باش نحاول نفسره تعرف نص ساعه ولا 40 دقيقه قصيره جدا لتفسير هذه الامور، طبعا الاعصاب وغيرها فهمت اللي هي امور جسميه والدم وغيرها وغيرها وكل شيء لها مقارنه. هنا حبيت نذكر مساله مهمه اللي هي في الغنوصيه هي موجوده في الغنوصيه مع الاسف، اما البعض منها منهم يعني يعتمدوا عليها من اجل العنصريه. فما قولة في الغنوصية تقول إن الأجناس البشرية خمسة الجنس الأسود والجنس الأصفر والجنس العبيض والجنس الأحمر والجنس الأزرق الجنس الأزرق هو يعتبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما نسميه الآن العالم المتكلم بالعربي هذا يعتبر الجنس الازرق هو خليط الاربعه اجناس. الاربعه اجناس، وهذه نفس الفكره الخماسيه، اه باش نرجع لها. هنا يقول تقول الغنوصيه ان الجنس الاسود طور الجسم. والجنس الاصفر طور الطاقه. والجنس الابيض طور العقل. والجنس الاحمر طور النفس، يعني في الجنس الاسود نلقاو أكثر شيء متطور هو الجسم. وفي الجنس الأصفر نلقاو أكثر شيء متطور هي الطاقة. وفي الجنس الأبيض نلقاو أكثر شيء متطور هو العقل. وفي الجنس الأحمر نلقاو أكثر شيء متطور هي الإحساس والنفس. طبعاً هذا فكر يعتبر عنصري نوعاً ما. ومن هنا جاءت فكرة الجنس الاري والجنس الابيض وهو اذكى جنس وأحسن جنس ومن هنا جاءت ايضا فكرة شعب الله المختار بتاع اليهود اللي يقولوا اللي هما شعب الله المختار لانهم خليط كل الاجناس اذا هذا الامر يعني يعتبر نوعا ما عنصري لكن انا سوف اعطيكم التفسير متاعه في الغنوصية كيفاش يقول الغنوصية تقول ان الجنس الاسود هو الأقوى جسمياً وأكثر تفوق في استعمال جسمه ولكن تقول ليس الآن الغنوصية تقول ليس الآن وإنما في وقت من الأوقات كان الجنس الأسود مسيطر على العالم وهذا قبل التاريخ بكثير بل يمكن مع الغنوصية بها ما تذكرش هي التواريخ وما تعطيش التاريخ أما تقول لك في أول خروج للإنسان من عالم الحيوان عندما أحنا نقارن بالعلوم الحديثة الآن كيف بدأ الإنسان الخروج من عالم الحيوان عندما نزل من الشجرة وأصبح يمشي على رجليه، أي بدأ يستعمل يديه أي ما يسمى بالإنسان الماهر الذي ظهر قبل مليون سنة قبل استعمال النار هذا الانسان ونرجع حتى للعلم يقول لك كانت عنده بنيه جسم جسميه قويه جدا والبدن نتاعو كان يتطور ويتطور معه العقل نتاعو مع الوقوف وهذا كان ياكل يعني الانسان يعني كان كانيبال كان يعني وكانت عنده عقائد ومعتقدات انه يأكل قلب العدو قلبه يقوى، وكياكل كبده العدو كبته تقوى، وكياكل يد العدو معناتها يده تقوى. وهذه المعتقدات موجوده الان حتى الان في الشعور شعور نتاعنا عندما ناكلوا مثلا احنا حاجه في الخروف ولا في في الحيوان ونقولوا احنا خذينا القوه نتاعو، مثلا فما لي يأكل البويضات الخروف يقول لك بجنزية قوة جنسية فهمت الغنوصية تقول أن هذا الإنسان الأول الذي هو الإنسان الماهر أو الإنسان الذي استعمل يديه سيطر على العالم أجمع وأصبح خرج من إفريقيا وطبعاً هذا نعرفوه تاريخياً أنه خرج من إفريقيا وعمر أوروبا وظهر منه ما يسمى النيدرتال، وذهب الى شمال اسيا وظهر منه ديسينوفا، وذهب الى جنوب اسيا وظهر منه الفلوريس ومجموعه منه بقات في افريقيا، هذوما هما تجشوف تشوف الاجناس الاربعه، يعني اللي كان في افريقيا كان اسود له بنيه قويه وطبعا في افريقيا كان الاكل موجود ولكن كانت الحيوانات المفترسة كثيرة. إذا هذا الحيوان كانوا الأعداء كثيرين، فك هذا الإنسان الأول الماهر، حتى نرجعوا للعلم، نلقاه عنده بنية جسمية قوية. بينما هذا الإنسان نفسه الذي ذهب إلى أوروبا اللي جاب منه النيدرتال الوضع في أوروبا يختلف، الأكل قليل والبرد كثير. إذا هوني ما هوش محتاج إلى الجسم متاعه وانما محتاج انه يحمي الجسم نتاعو ولهذا فكر واستعمل عقله لكي ما يسمى يعني يصنع الملابس ويرتدي ما يسمى جلود الحيوانات وكل شيء فهو طور عقله بينما ديسونوفا اللي مشى الى اسيا كانت هناك الشمس ساطعه والطاقه موجوده كثيره يعني نجم نقول احنا يعني معناتها الاختلاط بتاع النباتات وكل شيء فهذا الانسان الظروف المناخيه اللي كان فيها جعلته يعني يهتم بصحته وصحه معناتها اكله وصحه طاقته بينما اللي في الجنوب اللي يسمى فلوريس اللي عمر أستراليا وعمر أندونيسيا كانت جزر وكان متفرق وكان ما يسمى معناتها تطور الصبر والعزيمة يعني هذا معناتها بصفة عامة ولكن هذا الإنسان فهمت هذا الإنسان العلم يقول إنه لم يعد له وجود اليوم بل موجود قليل جدا لأن هناك إنسان آخر اللي هو الانسان العاقل الذي ظهر أيضا في إفريقيا وهو أقل قوة بدنية ولكن عنده مخ متطور أكثر هذا الإنسان قضى على كل الإنسان الأسود اللي موجود في افريقيا هذا الانسان كيما نقول اللي عنده قوة جسمية ولكن مخه على قبل فهمت؟ قضى عليه ولكن العلم الان اثبت ان هناك تزاوج من بينهم فلهذا بقاء اللون الاسود في افريقيا ولكن البشر اللي موجود في افريقيا الان هو انسان عاقل ونفس الشيء هذا الانسان العاقل الذي اختلط وقضى على الانسان الاسود الاول خرج وذهب الى اوروبا وقضى على النيدرتال وتزاوج معه هذاك علاش توا كي ناخذ لدينا نتاع واحد اسود نلقاه في اديان مجهول اللي هو الانسان الاسود الاول القديم الذي لم يخرج من افريقيا وقت ناخذ انسان اوروبي نلقاه في النيدرتال وقت ناخذ انسان اسيوي من من الصين نلقاه في دي سينوذا. عندما نأخذ إنسان من جابا ولا من أندونيسيا ولا من أستراليا نلقاه فيه الأم فلوريس إذا الإنسان اللي موجود الآن هو إنسان واحد الفرق من بيناتهم أذوم الأربعة أجناس الكبيرة هو أن الإنسان العاقل اللي في إفريقيا اختلط قليل واحد في المية ولا 2% في المية مع الإنسان الأسود اللي كان يأكل الحيوانات يأكل البشر و الانسان العاقل هذا اختلط شويه بالنيدرتال اللي كان متوحش، واختلط بديسينوفا اللي كان متوحش، واختلط بفلوريس، وهنا جات ما يسمى بالاجناس الاربعه، الاسود والاصفر والابيض والاحمر. ولكن في اللا شعور متاعنا بقى عندنا هذاك الفكر أن الانسان الاسود اقل قدره عقليه. وهو ليس صحيح لان هذا الانسان الاسود لو اخذناها امريكا ولا الأوروبا يصبح مثله مثل الاخرين وهنا وقع ما يسمى ظلم السود. ظلم السود وهذا نفس الشيء انا نعتبر اثنين تم ظلمهم في التاريخ الانساني هو السود والمراه وتو نتكلم علاش فهمت يعني هو المراه لا تختلف عن الرجل وتو قلت والاسود لا يختلف على الابيض او على الاحمر او على الاصفر، والبشريه الان ماشيه وتدخل اذا هنا معناتها الفكره نتاع انه الاسود هو اكثر قوه جنسيه هي فكره انا اعتبرها عنصريه فهمت؟ تعود الى ذاكره بشريه قديمه جدا فهمت؟ حكمنا عليهم على اساس انهم يختلفوا علينا ومع اوروبا وقت أفريقيا افريقيا ودخلت في افريقيا كانت تحط فيهم في في حديقه الحيوان وتستعمل فيهم عبيد والعرب استعملوهم عبيد والحضارات الاخرى والفراعنه استعملوهم عبيد وغيرهم استعملوهم عبيد. اذا هذا الكل في الذاكره البشريه الموجوده. اذا حبيت نقول اللي الانسان اللي موجود الان هو إنسان تقريبا متساوي طبعا فما مسألة اختلاف بسيط ولكن متقارب ليس بدرجة أني أعتبر الأسود أقل درجة من الأبيض أو الصيني أقل درجة أو الفمت الأحمر واختلاط الشعوب وقع فيما يسمى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ولهذا هذه المنطقة جدا مهمة هنا حبيت نقول حاجه واحده قبل انتقل للسؤال نتاعكم اذاكم تفهموا حاجه ما يسمى هذه النجمه هذه نجمه الشيطان هي النجمه الخماسيه هي الانسان ومن هنا تاتي فكره فكره ما يسمى ما نعرفش كان تشوفوها مليح فوالا النجمه الخماسيه هي فكره الشيطان و لو ندور الورقة من هوني تشوفوها هوني آه، هذا نقطة الوسط آه، نقطة الوسط اللي هي تعتبر المخ فهمت اللي هي تعتبر المخ وهنا ما يسمى بالحواس الخمسة هنا يسمى بالحواس الخمسة وهنا مقابل آه، ما يسمى الحواس الخمسة ما يسمى بالحاسة السادسة الذي يعتبر حبل السرة مع العدم والذي سوف يكسب تجربة في الوجود ومن هنا تأتي فكرة ما يسمى بالشيطانيين فموحود يعتبر روحهم شيطانيين طبعا للعلم ان المذهب الشيطاني ما يسمى بالشيطاني هو من أرقى المذاهب أو المعتقدات الدينية. أه المعتقد الشيطاني هو راقي جدا، أه رغم اللي معناتها عليه فكرة خايبة ياسر على أنهم شواطن وكذا ويعبدوا الشيطان وكذا، باهي، فما جانب منه، فهمت جانب منه أه ولا طقوس وعادات وخرافات وكل شيء هذا يوقع في أي شيء، ولكن الفكر بحد ذاته هي لازمكم تفهموها هي فكره الشيطان هي الفكره اللي تعتمد عليها اوروبا في التطور العلمي وهي القضاء على العدم والوصول الى ازليه الماده لان فكره الشيطان هي ازليه الماده هذه شنو هو مقصود بها الشيطان هو انه ما عادش الإنسان ما عادش يموت ولهذا يعتبر النجمة نتاعهم ما يسمى بالنجمة الكوماسية طبعاً ما نجمش ندخل في التفاصيل هذه الكل أكتفي بهذا القدر وغدوة نتكلموا على الحواس الخمسة اللي هما جداً مهمة وعلاقتهم بالمخ ومن بعد نتكلموا على المخ وعلاقته وكيف يتوب عن طريق الحواس الخمسة ننقل التجربة ويتتكون النفس الإنسانية وسوف أبدأ من الولادة وشنو الحاجات اللي نتولدوا فيها متساوين وطن أنا وتولد أنت نفسي ونفسك كيف كيف فهمت؟ هناك فرق في مسائل أخرى هي مسائل جسمية أدان ينتقل هو الذي يكون هناك فرق بيني وبينك وبين اي انسان واي انسان ومن بعد النفس تتكون مع ما يسمى رغم اللي ما بعض يقول لك انه جانب من النفس موروث انا لا اعتقد بذلك ولكن اعتقد نوعا ما ان هناك جانب من العقل موروث عن طريق المخ وانا اسميه القابليه للمعرفه او القابليه للحس شكرا على المتابعه بتاعكم آه نعرف اللي آه موضوع ياسر حساس أتمنى نكون يعني فسرت اللي نجمت نفر نحاول نشوف آه بعض الأسئلة الرابط هي الأعصاب صار نعم بالفعل آه الأعصاب يعتبرون من الجسم ما معنى الوعي العلوي والحكمة الأزلية آه الوعي العلوي آه الوعي العلوي آه هذا ليس في الغنوصية، الوعي العلوي هو في الصوفية وفي المعتقدات، فهمت؟ أستاذ كريم أفهمه من شرحك أن النفس هي الذاكرة الوراثية هذا صحيح؟ لا، ليس الذاكرة الوراثية ليس الذاكرة الوراثية لأن النفس هي عدم عدم، نفهموها هذيك، فهمت؟ كيف انقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى ذكر موضوع آخر موضوع آخر كل شيء مقسم كل شيء ثنائي في الوجود فهمت؟ عاشوا قبل سبعة آلاف سنة كانوا أكثر تطور من الإنسان الحالي فقد فقدنا الرابط بينه لا كانوا أكثر حس الذي عاشوا قبل سبعة آلاف سنة كانوا أكثر وعي وأكثر حس إحنا قاعدين نفقدوا في الحس نتاعنا مع الطط الحضاره الغربيه قاعده تقضي على الانسان من جهه ومن جهه اخرى قاعده تطور خطر هي رأي معتقدات كما قلت لك الحضاره الغربيه تقوم على الفكر المادي يعني خلود الماده فهمت ورغم اللي هو الان بدأوا يراجعوا في الحسابات بتاعهم هل تصدر منا موجات لا ندركها طبعا يصدر منا كل شيء شيء طبيعي ااا عندنا ن... ن... تصدر منا ونتلقى نتلقى وتصدر عندما تقعد بحده انسان كئيب تولي كئيب النفس تأثر على النفس لأن تعرفوا تفهموا حاجة في الغنوصية أن النفس جامدة لا تتحرك إلا عن طريق الجسد النفس لا تتحرك جامدة من يعني ما فماش حركة فهمت لحاسه النظر لدينا ربما خدعه فتؤثر علينا في تفسير الكون. طبعا طبعا الحواس الخمسه هذاك شنو باش نحكيو خدعه الحواس الخمسه. الحواس الخمسه تنجم تخدعنا بطريقه ما تنجمش تتصورها بالك. فهمت؟ يعني ما تنجموش تتصوروها يعني الخدعه نتاع لهذا لا يجب الاعتماد على الحواس الخمسه بدون استعمال العقل والوعي. فهمت في مثل السياره تحدثت عن تجربه وهذا التجربه هي تناسخ الارواح لا لا ليس تناسخ الارواح ليس تناسخ الارواح وانما هناك تناسخ آه، آه، معناتها هناك ما يسمى تناسخ ما يسمى آه، هي موجوده في الغنوصيه ما تعتبر اكثر شيء ماهيش من الفكر الغنوصي الاصلي وانما من المعتقدات آه، تعتقد آه، هذه معناتها قلتها انا قبل آه، ان النفس النفس اللي عندي مثلاً أنا، كانت في نفس حيوان كانت في جسم حيوان فهمت؟ خطر هي جامدة، فهمت؟ قبلها كانت في جسم نبات هذه شيء قريب جداً من المعتقدات الغنوصية ولكن ليس روح الغنوصية، شنو تقول؟, تقول إنها النفس تأتي من العدم وتنتقل إلى العدم الأخير، ثم تظهر في الطاقة ثم تكسب التجربة في في المادة، ثم تكسب التجربة في المعدن، ثم تكسب التجربة في النبات، ثم تكسب التجربة في الحيوان، ثم تكسب التجربة في في الإنسان، ثم تخلد. فهمت؟ ثم تخلد. يعني البعض مثلا تعال الفيديين يقول لك لا. لو تفشل في الإنسان تعاود ترجع الدورة تعاود تظهر إنسان ولا تعاود تظهر حيوان ولا تعاود تظهر نباتة ولا تعاود تظهر جماد من هنا جاءت الفكرة بتاع التناسق كيف يحدث الألم؟ أخي مي أمور كيف يحدث الألم؟ الألم عنده علاقة بالجسم وعنده علاقة بعلم الطب وهو تأثيرات في المخ توقع إذاً هذا مع ماهوش اختصاص الغنوصية آه الألم والألم آه هل تدري أن بالألم معناتها آه بالنفس نجم إنك تتغلب على الألم يعني يولي الألم نبدا وهذا موجود في البوضية موجود حتى عند الشيعة في مثلا أنا نجم نظر بروحي نظر بروحي من نحس شيء ما نستعملش مثلا المخدر في تنحية الأسنان ولا حاجة لأني أتلذذ الألم وهذا تعلمته في الشيعة يعني وتنظر بروحنا بالسيوفة وبال بالزجاج وبالواحد وكذا فهمت تعلمت اني نحول في المنطقة نتاعي في المخ نتاعي وفي الاحساس نتاعي ان الالم لذه. فنولي وقت يجيني الالم نبدا نتلذذ فرحان. اخي كريم انا ارى ان الهاله بالعين المجرده كما ارى آه البرانه واحس باهتزازات عاليه في الطاقه بجسدي، هل هذا يعني ان الحس لدي في تطور؟ أم له علاقة بالعقل صدقني يا حنان لم أفهم سؤالك جيدا أخي أرى أن الهالة بالعين المجردة كما أرى البرانة البرانة تزيدت عالية في الطاقة الطاقة طاني عليها الطاقة هي عندها علاقة كبيرة بالأكل هل تدري الأكل ما يسمى بالأكل الحي يعني الطياب أكثر حاجة تهلك الأكل، والآن العلم أثبت أنك تاكل تفاحة من شجرتها فيها أكثر طاقة من اللي تاكلها وهي في السوق، بل عندما التفاحة تكون جاية من أمريكا ما عادش عندها حتى قيمة، يعني على قد الغلة أو الخضرة تبعد على الأصل متاحة. على قد ما تفقد قيمه الطاقه نتاعها اللي تخليك تتصل بما يسمى العقل الكلي او النفس الكليه او غيرها، فهمت؟ فلهذا انتم تلاحظوا في القران يقول لك فهمت؟ وجنات فهمت؟ وعناب متدليه، يعني ياكل مش شجرة ياكل من الشجره، وهذاك علاش احنا عندنا مطعم هوني في هولندا كل شيء مزروع وتطلب اكل يقلعولك لك ويعطيوك ديريكت معناتها من الواحد وتشوف تشوف مثلا في اوروبا ساعات يبيعوا المعدنوس والنعناع يبيعوه في محبس مع التراب او يبيعوا ساعات مثلا الفلفل او الطماطم في يعني وتتحب الطيب وتقلع حاجه مش الشجره نتاعها هذيك عندها طاقه يعني تقوي لك الحس نتاعك نحكيوا احنا كيفاش نقويوا الحس ونقويوا الطاقه فهمت عند الانسان لان لان تقويه الطاقه الجسميه تقوي الفكر وتقوي الوعي فلهذا الاهتمام بالصحه البدنيه فهمت فم... آه هناك ناس محيطين بنا لهم طاقه سلبيه ويؤثرون علينا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعاً، انسان حقود تسمع الانسان حقود تولي حقود ما غير ما تشعر تسمع تجلس مع انسان هذاك علاش فما قاعده في الغنوصيه هذه انتم مش معناها العزله؟ العزله في الصوفيه موجوده اول شيء يطلب منك ما يسمى الشيخ انك تعتزل الناس الكل وتقعد وحدك من بعد تختار خلانك اصدقائك ثم اشخاص اعوذ بالله منهم فهمت؟ غير تقول له عسلمة فهمت؟ يعني هذه مسألة العلاقة هذه موجودة لو حتى في الحيوان مثلاً كيما النمل النمل وقت تموت نملة كل النمل يعرف اللي نملة ماتت احنا هذه فقدناها فقدناها شنو اللي خلنا فقدناها هو التكنولوجيا والتطور وهذه الأمور هل يمكن أن تكون حواسنا الخمسة تخدعنا اي ان ما نراه هو وهم بل هل يمكن ان تكون الطاقه هي مجرد تفاعلات كيميائيه موجوده في الواقع لكنها لا تعني ما نظن انها تعني هل يمكن ان تكون حواسنا الخمسه تخدعنا طبعا يمكن حواسنا الخمسه ان تخدعنا يمكن ان تخدعنا هذه ما عم نحكي عليها هذه المساله اي ان ما نراه هو وهم طبعا يمكن يمكن يمكن الفكره مثلا احنا في الصوفيه أه نعملوا مثلا ابتهالات، فهمت فما مثلا قوله تقولها تعودها تعودها تعودها تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار حتى تولي تشوف حيه تخرج من الحيط، تشوفها فهمت تشوفها بعينيك فهمت تنجم تسمع عبد واقف قدامك يتكلم، يتكلم تسمعه بوظنيك فهمت تنجم يعني حتى تمسه يعني قوة العقل وقوة الحس ما تنجموش، توا الآن في ألمانيا هناك فلسفة تقوم على قوة العقل، قوة المخ، بليتو، قوة المخ، هل تدري أن الآن في التجارب فما بلايص في المخ، مثلا نجي نربطك أنت وإنسان واحد آخر بخيط، بسلك، من بعد نجي في المخ متاع الشخص الآخر، ونعمل إشارة بشيهز يده. ما هز هو يده انت تهز يدك فهمت لا هذه انترنت هذه انترنت سلا كونيكسيون سي شبكه الشبكه الانسانيه فهمت اا آه، تحدثت لي اهتزازات على مستوى الجسد وعندما اتامل ارى ان الوان طيف وامور اخرى حولي من خلال التامل طبعا طبعا طبعا هذا يحدث يحدث راح آه، آه، حنراول الإنسان الإنسان يمكن بوعي عندما يطور عقله ويطور وعيه يمكن أن يتصل بوعي الوجود الكلي عقله يمكن أن يتصل بكل ما هو ماضي لأن كل شيء يقع في الماضي يبقى مسجل وقت أنت تطور العقل متاعت يتتحرك للماضي تنجم تغمض عينيك تشوف شنو وقع قبل ألف سنة شوفوا هكا قدام عينيك ممكن يعني علميا ممكن وهذا يوقع في التنويم المغناطيسي في التنويم المغناطيسي يوقع لكن احنا ويوقعنا صدقني يوقعنا في الحياة اليومية متاعنا ولكن لا ننتبه إليه هل نقل الذكريات من جيل إلى آخر عبر الأديان لما الأديان لها ما يشبه في الغنوصية أه أه أه هناك في الغنوصية ما يشبه الأديان ما يسمى ذاكرة المادة ذاكرة المادة هي تشبه الأديان فأنت باهي خنكا من نقرأ التطور الحس له علاقة بالعقل كليا الحس اسمع عندك النفس هي الباطن هي الأصل النفس ما تبدلش ما تتحركش تتلقى فقط مثل النفس مثل الجنين يتلقى من الام. وبين ال وبين المخ والنفس او بين العقل والمخ عباره على حبل سره. فهمت؟ كيف سبيل التخلص من رواسب الاسلام انت ادري بهذا المرض ورواسبه القذره. آه أنا 10 سنين بقيت باش تخلصت من رواسب الإسلام، 10 سنين وأنا في الصوفية و10 سنين وأنا في الإلحاد المادي، 20 بش... سنة باش تخلصت من الإسلام. فهمت؟ فصبر آل ياسر، صبر آل علي. آه هل يمكن أتنبأ بالمستقبل؟ آه يمكن يمكن يمكن التنبأ بالمستقبل ولكن لازمكم تفهموا هذا تنحكيو عليه، أن الماضي خط خط مستقيم. بينما المستقبل خطوط متشعبة. نضرب لك مثال أخي أنت المستقبل هو عبارة على إنك أنت موجود فوق عماره بب 100 طابق وعندك هاتف وفما شخص تحت تحت العماره عنده هاتف وأنت رأيت سيارتين يأتون بنفس السرعة في نفس الاتجاه إذا أنت يمكن أن تتنبأ إن السيارتين سوف يصطدمون فتكلم الشخص الذي تحت في العماره وتقول له بعد دقيقة سوف تصدم السيارتين إذا هنا لو بالفعل المعطيات التي انطلقت إليها للتنبؤ بالمستقبل تحققت وأن السيارات واصلت السير بنفس الاتجاه وقع الحاد ولكن يمكن إحدى السيارات تتوقف ويمكن إحدى السيارات تأخذ على اليمين أو على الشمال وهذا ما يفعله ما يسمى المتنبؤون بالغيب آه لكن هنا فما حاجة مهمة اللي يتنبؤوا بالغيب هما غنوصيين طبعا كيما نوستراداموس وغيرهم وغيرهم وغيرهم يستخدموا زوز عناصر اساسية اولا العنصر الاول يعرفوا اللي الناس ما تحبش تبدل يعني كي تشوف زوز سيارات جايين في نفس الاتجاه اكيد باش يصطدموا يعني 90% باش يصطدموا فهمت خاطر الناس ما يحبوش التغيير اذا في مجتمعات متخلفة التنبؤات تكون تسعين في المئة صحيحة مثلاً وقت نجيل مثلاً واحد يتنبأ يقول لك فلان الرئيس العربي سوف يموت يقتل اتأكد انه سوف يموت تسعين في المئة علاش؟ خطر مجتمعات راجلة مجتمعات ما تغيرش كهذا ظاهر هو بالتصورات نتاعو العقلية والحسية يحس اشياء يشوف اشياء كما قلت لكم المستقبل احنا لمنين اذا يتوقع يستقبل ما يسمى الحقد الواحد اللي موجود فيتنبا بثوره ويتنبا بموت فلان ويتنبا في موت فلان اما في المجتمعات الذي تعتمد على العقل وعلى المنطق وعلى العلم التنبؤات تصبح بنسبه 10% اذا التنبا بالمستقبل ممكن فهمت كيما مثلا القصه نتاع جحا اللي شاف واحد جالس على غصن شجره ويقص في الغصن قالوا سوف تسقط يا اخي منطقيا سوف يسقط فهمت؟ آه. كلام جميل لكن صعب الفهم يحتاج احساس، لا لا لا لا لا لا لا، يمكن يمكن ان تفهم، يمكن ان تفهم، يمكن ان تفهم،, يمكن أن تفهم. ما فهمتش تو تفهم غدوه، عندك عندك حياتك كامله حتى قبل ما تموت. يكفي انك تعلم ان هذا الشيء ولو حتى وصلت حد شيء صدقني حياتك سوف لا تكون حياتك تكلمت عن العدم كانه اصل الوجود وهذا ضد المنطق آه ما فهمتش كيفاش ضد المنطق والحاجه انا لم اكن آه لم اقول ان العدم اصل الوجود قلت العدم هو المقدمة للوجود يعني العدم هو آه ليس هو الذي سمح للوجود بالوجود بأ... ب... ولكن فيه القابليه ان يظهر الوجود، الوجود ظهر بنفسه وهنا هو الفرق من بين الفكر الربوبي والفكر ما يسمى آه العدني آه في عقلك، في عقلك، في عقلك تعلم أسمع يا علي، لو تتعلم تستعمل حواسك الخمسة واللي قلت لك عليهم أن أي شيء تعمله تعمله بنية وإيمان ووعي وحب صدقني تكون أكبر انتصار لك أه لماذا تأخذ أمثلة من القرآن أحيانا يشرح بعض الأفكار رغم أنك لا تؤمن به أه مثل لا أؤمن به أنا يقول لك أخذ الحكمة ولو من أه القرآن أه يحتوي على الحكمة الغنوصية كما الإنجيل يحتوي على الحكمة الغنوصية أه كما التوراة أه كما كتب الفيدا أه الحكمة أينما كما نهج البلاغة كما الجفر أه غيرها من الكتب التي فيها الحكمة وآخذ الحكمة وليس هناك مانع ليس لأنها موجودة في القرآن وأنا أعادي القرآن أو لا أؤمن بالقرآن لا أؤمن بالقرآن إنه كلام الله ولكن أؤمن إن القرآن له قيمة معرفية وله قيمة حسية وله قيمة غنوصية موجودة فيه مثل كل الكتب المقدسة فهمت؟ طبعا يمكن يمكن يمكن الإنسان لا يموت أبدا وعلميا ممكن العدم مثل النترون المحيط في الذره آه ما نتصورش العدم رو هو سيلونيون هو ليس الفراغ وليس لا شيء وليس ضد المادة ولا لا لا هو حاجة بعيدة ياسر حس رهيب بتنبأ وبصدق كثير لكني أهمل الحس أحيانًا بسبب مشاغل الحياة طبعًا على قد ما نشتغل بالحياة على قد ما نفتح الحس فهمتَ؟ من كيف سيجارو مخلِكوا؟ لو عندكم أسألة شكراً أه جزيلاً على معلوماتك الصادقة والقيمة كثير كما اشكرك على مجهودك الطيب من اجل التطور الانساني، شكرا، شكرا لك انت لحضورك ايضا، وشكر لكل الحضور معناتها نشكرهم، وراني انا ما نحبش نتكلم في هذه المواضيع كما قلت لكم. اي يمكن تكون ما انا بالنسبه لي الثقوب السوداء والبعيدة جدا على العدم، هذاك معناتها بعيده، العدم حاجه، يمكن العدم القريب يمكن. أكيد أكيد العلم سوف يصل إلى حدود الكون راه الإنسان كما دمرش روحه بروحه فأنت ومشيش في التكبر متاعه سوف يصل على هذا ده موضوع صعيب جدا صعيب صعيب في عبيد بيض في عبيد بيض طبعا خاصة عند المسلمين المهم غدوه نتكلموا على الحواس الخمسه ولو تشوفوا تو تشوفوا معناتها في بقيه الفيديوهات انا حسب التجربه متاعي حسب التجربه متاعي انه الانسان يجب ان يمر بخاصه وتدوما صغار انا ننصح الصغار منكم راهو هذه هذه الحس يتكون بعد عمر معين لازمك تعيش كل عصره وعصره ما تجينيش عمرك 14 سنه ولا 16 سنه تحب تطور الوعي مش عندك انت مش تطور الوعي عيش حياتك ساعه تلذ اعرف العالم اعرف الدنيا فمتسافر السفر من اكثر الاشياء اللي تطور الحس وخاصه السفر يعني ما عم ما قلت لكم يعني السفر الطبيعي مش من الطيارة لطياره وبضخ وتلا وكذا وكذا هذا كلام مش هذاك فهمت اذا انا انصح الشباب اللي موجودين الان اللي عمرهم تحت العشرين أو حتى خطر الغنوصية تقسم الإنسان إلى سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات فهمت؟ يعني اللي تحت الثمانية وعشرين فهمت؟ إلا فما وفود عندهم شيء تكون لهم نتيجة تربية معينة أو ضغوطات معينة وفما جانب منه وراثي يكون عندهم الحس قوي فهمت؟ أما الناس بصفة عامة اللي تحت الثمانية وعشرين ما تفكروش في هذه الامور ومشيوا عيشوا حياتكم ما هي نظره الغنوصيه للسحر والشعوذه السحر والشعوذه انا عملت عليهم فيديوهات هي امور علميه وهي من الغنوصيه يعني السحر خرج من الغنوصيه راه استعملت السحر يستعمل الغنوصيه مثله مثل الأديان والسحر يسبق الدين اكبر مجرم هو الدين. واكبر اكبر من الدين اجراما هو الرب. هل من يترك الاديان اذكى من المتدينين؟ هو ماذا يقول المعري الناس نصفان من له عقل وليس له دين ومن له دين وليس له عقل. عندما تستعمل الدين فأنت ليس لك عقل، والرب هو أكبر حاجز للمعرفة. فهمت؟ أكبر حاجز للمعرفة هو فكرة الرب، يعني عندما تؤمن برب، كأنك حطيت سد على مخك، وعطلت كل حواسك، وعطلت إنسانيتك، وأصبحت عبداً حقيراً ذليلاً، فهمت له؟ على حسب على حسب هذه معناتها ساره بتاع الغنوصيه تقول دورات الحياه سبعه طبعا عندها فلسفه كامله في الغنوصيه قريت اخيرا مقال علمي قال لك ان الخلايا بتاع البدن تتبدل كل سبعه سنوات الكلها يعني فما خلايا تموت وتولد خلايا تموت وطولت. بعد سبعه سنوات الخلايا اللي كانت عندك قبل س وتتوصل ثمانيه سنوات الخلايا الكل ماتت فهمت فمت... لا فما إيمان من الإيمان فمت... أنا لا أتكلم على الإيمان يا عبد انا اتكلم على الاعتقاد الأديان ليس إيمان ال... ال... ال... ال... مثلا الإيمان يختلف عن الاعتقاد شنو الفرق أنا قلتها قداش المرة الفرق من بين الإيمان والاعتقاد الإيمان هي تعيش تجربة شخصية وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قلوا أسلمنا يعني اعتقدنا الاعتقاد هو أنك تتبع، قالوا قال ذاك علاش نقول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر، إذا يمكن أنا أؤمن بحاجه مثلا أنا أؤمن أني لا أموت، فهمت الإيمان متاعي هوني ما التفكير بالعكس فهمت فهو إيمان يشجع على التفكير والفهم كيفاش يمكن لا أموت أو لن نموت. المهم تحت ثمانيه وعشرين سنه فتق روحك فتق روحك جرب كل شيء طبعا اللي تحب تجربها الاشياء اللي انت تحب تجربها ما, ما تغصبش على روحك مش ما تحبش تشرب تمشي تشرب بالسيف لا لازم تكون عندك الايمان والنيه والرغبه في الشرب ما عندكش النيه والرغبه في الشرب ما تشربش يعني أكثر لك ان اقول لك إحنا إحنا ضائعين إحنا إحنا إحنا ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك نفكروا اقول لك ان اقول لك فهمتَ؟ فهمتَ؟ أي آه آه اسمع تؤمن بالرؤية والتجلي وغيرها. لازمك ديما باش يكون الايمان نتاعك قوي لازمك ديما تعرضه على العقل فهمت تعرضه على العقل وتعرضه على الماده وعلى التجربه فهمت لا ليس انا الوحيد يا أكي ثم كثير يتكلموا على الغنوصيه بالفرنسيه بالانجليزيه بالصينيه بالهنديه موجودين وموجودين حتى شريدي يتكلم على الغنوصيه الفلسطيني الاسرائيلي يتكلم على الغنوصيه صحيح قليل ولكن موجود بالعربيه انا اعرف وفما مثلا الاخرين اللي يتكلموا بطريقه اخرى يعني غنوصيه عقائديه اما اقرب واحد يعني اللي يتكلم بالعربيه للي نحكي فيه انا هو شريكي الحقيقه لم اجد معناتها اقرب منه فهمت 30 ما زال ما زالت لك 35 و42 و 48 اربعه و و55 اربعه اربعه شكرا اربعه اربعه اربعه اربعه هذه المعلومات اربعه من اربعه أنا اربعه اربعه اربعه اربعه أفكارك كما اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه اربعه <تصفيق> نتمنى نتلاقاو علاش ليه نتمنى نتلاقاو القابنجي القابنجي آه لكن هذا يتسمى نزغمت تفرقوا فما ثلاثه انواع نجم نقول فما الغنوصي العقائدي كيما بعض الصوفيه وكيما القابنجي وكيما غيرهم وغيرهم وغيرهم وكيما بعض ال الفيديين والبراهمه وكذا وفما الغنوصيين أه نسميوهم أه التجريبيين أو الإنسانيين اللي يعطيك فكرة كما شو مثلا نوعا ما يعطيك يعطيك فكرة يعني الغنوصية متاعه وصلته إلى شيء فهمت أه وكما شاريد شاريد يخطر يعطيك حاجة حاضرة فهمت يعطيك فكرة حاضرة ما يوريكش طريقة كيفاش لها فهمت وفما الغنوصي اللي يعطيك الطريقه وهذوما قلال مش موجودين اصلا فهمت قلال فهمت المهم شكرا شكرا لكم وتحياتي وتنميرت وشكر للجميع الحضور وعلى صبركم عليا ومع فيديو قادم وبسلامه تحياتي